جانوروں کو قربانی سے پہلے جو بیچنے والے ہیں جب وہ منڈی ملاتے ہیں تو اس سے پہلے وہ ان کے سینگ ریموف کرتے ہیں وہ کیسے ریموو کرتے ہیں کہ وہ اس گائے کو یہاں پہ لوکل انستھیزیا دیتے ہیں لوکل انستھیزیا دینے کے بعد وہ ڈرل مشین سے جی ہاں ڈرل مشین سے ان کے سر کے اوپر گول کرتے ہیں ان سینگوں کو ریموو کرتے ہیں اور پھر جب ان کو رموو کرتے ہیں تو وہ جانور ایسے ہو جاتے ہیں یہ دیکھیے یہ سارے وہ جانور ہیں جن کے سینگ ریموو کیے گئے ہیں اور یہ ایک شرائی ایپ ہے یہ دیکھیے اگر آپ اس بیل کو یہاں پہ دیکھیے تو اس کے سر کے اوپر ابھی بھی وہ زخم ہے آپ یقین جانئے کہ یہ جو سینگ رموو کیا گیا ہے یہ آج سے چار مہینے پہلے کیا گیا ہے اور یہ زخم ابھی تک نہیں بھرا ابھی تک اس پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور یہ جو جانور اتنا ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے وہ اس پین کی میموری کی وجہ سے ڈر رہا ہے وہ اس پین کی وجہ سے ڈر رہا ہے جو بھی تک اس کے دماغ میں رچی بسی ہوئی ہے یہ دیکھیے اس جانور کو یہ بھی ہاتھ لگانے سے ڈر رہا ہے اس آپریشن کی وجہ سے جو چار مہینے پہلے سینگ ریموف کرنے کے لیے اس کے ساتھ کیا گیا تھا جب کہ آپ ادھر آئیے یہ دیکھیے یہ ایک جانور ہے اس کے ساتھ سینگ ہے لہذا اس کے پاس پین کی کوئی میموری نہیں تو یہ کتنے آرام سے پیار کرواتا ہے فاتینہ حضرات شرعی طور پہ جو جانور قربانی کے لیے پیش کریں گے اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے اور یہ خوبصورتی کے نام پہ جو سینگ کاٹے جا رہے ہیں یہ ایک شرائی نقص ہے اور جانور کے اوپر اس کے لیے شدید قسم کا ظلم کیا گیا ہے ایکسپرٹس نے ہمیں بتایا کہ 10 میں سے ایک دس میں سے ایک بیل اور گائے وغیرہ تو اس پین کی وجہ سے مر جاتے ہیں لیکن اس کو کیا جاتا ہے پھر بھی کیونکہ اس سے ہمیں جانور خوبصورت لگتا ہے خریدار کو اور قیمت پانچ سے دس ہزار روپے بڑھ جاتی ہے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ قربانی کے لیے کی جانے قربانی کے جانور کے ساتھ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں جانور خریدتے ہوئے میک شور کریں کہ اس کے سینگ موجود ہے کیونکہ اس سے قربانی جائز نہیں رہتی کیونکہ جانور کے اندر نقص پیدا کر دیا گیا ہے اور پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں یہ ہم سب کے لیے سب کا ہے شکریہ